اسيب يا بيت يا جماعه محدش يجرب اي حاجه يشوفها في الفيديو ده بقول لك والنبي غالى الله يسترها طب حد بيبيع كلاب بلدي اه والله زي ما انت اه اه بص كده الحته دي بص كده ايه مش رقبتي. دي خش يلا خش يا ابن قلبي كمان ايوه وقف لحد هنا قبل ما نشوف الفيديو صلي على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات ماشي بالحب مش هنبغي كتير بس اعمل لايك ويلا بينا نخش في التيل والله يا صاحبي بعد اذنك ثانيه واحده بس ازيك يا صاحبي بقولك ما تعرفش هنا دكتور رقبه اطفال رقبه اطفال اه مفيش حاجه سمعني. بس لان رقبتي عامله زي رقبه الاطفال لو حد لمسها بتقع بس هو في <تصفيق> مستشفى هنا بس رقبة اطفال دي والله بص يا اه والله اه انا بقول لك رقبة اطفال يا ابو الصحاب يا ابو الصحاب رقبة اطفال طب انت ايه يا عم طب تعالى هقول لك بس يا هقول لك ايه ده؟ بس مقلب والله مقلب على اليوتيوب بس كر. والله العظيم اني خطيت منه خطه خطه خطه خطه اه خطه قوي خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه خطه اه <تصفيق> يا يا عم حرام عليك وقعت انت <تصفيق> اهم حاجه موافق اللي حصل ده يتذا ولا في مشكله اه طبعا موافق طبعا <تصفيق> بقول لك بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك بس ثانيه واحده ثانيه ممكن هنا بس ثانيه واحده انا دلوقتي انا دلوقتي بدور على البط بقالي 3 ايام واللحمه غلى بجد والله عارفه كيلو اللحمه بيتب كام 13 جنيه طب بص اقول لك على حاجه والله بص اقول لك على حاجه انا عندي مشكله في رقبتي ما تعرفيش هنا دكتور قريب بص رقبتك <تصفيق> والله لوحدها كده بتقع بتقع الفجر والله والله, والله حاجه بقى. بس احنا بنصور كاميرا خفيه بصي طب والله بس ما تزعليش بقى حصل والله بس احنا نصور كاميرا خفيه الكاميرا ناجحه موافقه بس لا ماشي بقول لك يا صاحبي بعد اذنك بعد اذنك يا مستر ازاي يا صاحبي بقول لك ايه انا ايه انا كل يوم الصبح الحالبه بتنزل من البيت تضربني اه ماسكني في الرايحه والجايه ضربة أنا ما عدتش عارف أخش الشارع، عايزك تيجي توصلني اه وتدخلني المنطقة دية. هو اني شارع بالظبط؟ بص الشارع الأخير قبل النص اللي هناك يمين اه يمين يمين اللي جاي دوت لا اللي بعد اللي بعده واللي هناك اه تمام؟ اه العيال بتوقفلي على أول الشارع بتكوني علقة وأنا رقبتي ما مستحملة. بص يا صاحبي ده تنقل عشان العيال ما بتشوفني بتاكني علقة في الرايحة والجاية. ايوه هتيجي توصلني أجي أوصلك بس بص رقبتي أوه, <تصفيق> أوه. ايه ده يا عم ده ايه ده يا عم ده ايه اللي انت لابسه ده ايه ده يا عم ده اه شاف الكاميرا شاف الكاميرا طب بص <تصفيق> احنا بنصور كاميرا ايوه يا باشا حقيقه يا باشا مقلب على اليوتيوب طب. طب. طب. طب موافق للزع موافق طبعا بقول لك والنبي غالي الله يسترها أه. تعال بس ثانيه كده طالع حد بيبيع كلاب بلدي لا بلديه يا عم انت مجنون ولا ايه اصلا عندي مزاقه كلاب بلدي. وبعدين انت عامله ده انت شربس بوكس ولا ايه لا يا عم ده دي ايامه دي ايامه ايامه اصلا كان كان في كلب عضدني من هنا زمان كلب عضدني من هنا اه. السعرت يعني ولا ايه لا ما, ما سا... سا... سا... يا بيت السعرت طب انت عايز دي دي السعره دي اقل حاجه عايزها دلوقتي انت ما بتعرفش اللي حصل لي ايه اللي حصل لك انا, أنا اي حد يقابلني بشعر مؤخزر في المنطقه عندي بيستهفوني بيعملوا لي حركات كده ممكن يوقعوا بيسفوني بيقسموا نصي لا يا عم انت ثاني سيبوني في حالي بقى يا جدعان اه اه اوه. اه طب ثانيه هقول لك حاجه هقول لك هقول يا عم هقول له اه يا عم يخرب بيتك طب بص اهو بصها احنا بنصع ماله <تصفيق> يا عم ماله <على> بيقول ايه <تصفيق> يا عم والله انت على راسني قسما بالله بص كم هناك <تصفيق> يا عم <تصفيق> مش عايزك تزعل بقى تمام موافق بس اللي حصل ده يتزعل ولا فيها مشكله طب موافق اوه تمام بقول لك والله الله يسترك ثانيه واحده انا شفتك فين قبل كده انا حاسس ان انا عارفك هو انت عارف واحد اسمه مهند مهند بتاع الزلق. اه اه يا رقبتي رقبتي مالها في ايه؟ تخفيش متخافيش تعالي بصي كده متصومع موافق على اللي حصل ده يتزعق؟ مفيش مشكله يعني السلام عليكم بقول لك في حد هنا بيبيع كلاب بلدي اه اصل انا كنت بشتغل في الكلاب البلدي انت بتبص لي كده لو انا مجنون ولا حاجه؟ بالله عليك مجنون. ايه؟ بالله عليك مجنون. حد هنا بيبيع كلاب بلدي؟ لا خلاص يا عم قول لي لا. اللي او اللي انت لا. هتقل ادبك هتاخد على دماغك. يا عم ما والكبير لو قال لي ادب والصغار ياخد على دماغه بالجزمه. يلا, يلا يا عم من هنا بعد اذنك. الله. يلا. ايه يا جدع؟ يلا بس. عيب كده. شوف الطريق فين. يلا يا باشا الطريق فين؟ بقول لك عيب كده يا جدع. يلا بس يلا امشي كده. ايه؟ يا عم انت عليك يا اهبل يلا عليك ايه؟ عليك أهبا. والله انت اللي اقل منك اقسم بالله يا انت جاي تاكل هنا يا عم سيبني هنا يا, يا عم سيبني من يا, يا عم سيبني يا اه اه اه اه اه حاجه احنا بنصور بس كده في واحد لك انا شايفه مش عايزك تزعل تمام؟ ما في اللي حصل ده يتزعل هيو مشكلة. لا لا, لا لا عادي يعني بقولك لو سمحتي ثانيه واحده بس بالله عليك انت ما فيش حد هنا بيبيع كلاب بلدي ايه؟ اصل انا خالي كان عنده كلاب بلدي والكلاب اللي عنده كلها ماتت ايه؟ لا ما اه اه طب بصي سنه تخافيش تعالي تعالي بس كده انت <تصفيق> <تصفيق> احنا بتصعي كما مش عايزك تزعلي دي كما اخفير موافق اللي حصل ده <دي> هتزع <تحكي> عايز تقولهم دابعينك والله ما تعرف دي عايزة دكر بص كده اسمع ستوب. بخش خش عليا تعال تعالى كمان تعالى خش خش علي يالا وقف لحد هنا لو شفت الفيديو مش هقول لك اعمل لايك لان الفكره دي تعبنا فيها يا جدعان فكره الراس المقطوع الجزء الثاني الجزء الاولاني جاب لايكات كتير وما طلبناش فيه لايكات لان الافكار اللي بنتعب فيها بتبقى فوق اخشع وزي ما متعودين نصلي على النبي في اول الفيديو هتصلي على النبي ثانيا عشان انت تاخدى حسنات واحنا ناخد حسنات بص الحته ديت ماشيه بالحب انا ما كنتش هقول كده طب انا عايز يا عم انت مش لازم تقولها اللي انت هتقوله بعدها ماشيه بالحب لحد هنا وستوب هنا ماشيه بالحب يا جماعه والله العظيم بجد احنا بنحبكو جدا وانا قلبي بنشرح لما باجي اكلمكم قدامك كما بحس اللي فين شراحه في فين, فين قلبي هنا ولا هنا احمد هنا صح فين شراحه يا جدعان في الحته دي انتوا في اي بي وخد قلبي ياض يا دي ابن قلبي يا جدعان اللي عايز يتابعنا على الانستجرام الانستجرام بتاعي الانستغرام بتاعنا يا جدعان بقى هو بتوع المقالب اكتبوا على الانستغرام بتوع المقالب هتلاقوا الانستغرامين طالعين بتاع حمادة وبتوع المقالب يا جدعان انتوا في اي بي لو عندك فكرة سيبها تحت في التعليق وحط التعليق بتاعك في اول الفيديو الجاي سلام, سلام.